Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρω ότι ο εγκέφαλος έχει το συνειδητό κομμάτι και το υποσυνείδητο κομμάτι. Το υποσυνείδητο κομμάτι είναι το κομμάτι του εγκεφάλου που υπάρχουν όλες οι πληροφορίες μέσα που έχετε πάρει από την καθημερινότητά σας, από το παρελθόν. Αναμνήσεις, πράγματα τα οποία τα μεταφράσετε με συγκεκριμένο τρόπο εσείς εκείνη τη στιγμή, τραυματικές εμπειρίες, θετικές αναμνήσεις τι είναι πραγματικότητα, όλες οι ιδέες που έχετε πάρει από παιδί υπάρχουν εκεί μέσα. Τώρα υπάρχει ένα κομμάτι του μυαλού σας, το οποίο αναπτύξατε κάποια στιγμή σε μία νεαρή ηλικία όπου ήταν η κριτική σκέψη, η λογική αυτό που λέμε. Και αυτό το κομμάτι έχει πάει ακριβώς από πάνω από το υποσυνείδητο και ελέγχει σαν φίλτρο οτιδήποτε νέα πληροφορία πάει να μπει μέσα. Ωραία, πάει να μπει στο υποσυνείδητο. Οπότε, αν για παράδειγμα κάποιο σα πει ότι είναι κακό να πίνει χυμό πορτοκάλι, το κριτικό σου κομμάτι, επειδή είναι εξήπιον εκείνη τη στιγμή, δεν θα επιτρέψει αυτή την πληροφορία απλά να μπει μέσα στο υποσυνείδητο και να σα κάνει κάθε μέρα στη ζωή σα να φοβάστε να πιείτε χυμό πορτοκάλι επειδή κάποιο σα το είπε. Τι θα κάνει το κριτικό σου κομμάτι, Το κριτικό σου κομμάτι, ο κριτικό νου, θα πει Γιατί είναι κακό να πίνει πορτοκάλι. Δεν μου βγάζει νόημα, οπότε την απορρίπτευσε την πληροφορία. Τώρα, αυτό μπορεί πολλέ φορέ να είναι θετικό και κάποιε άλλε φορέ μπορεί να είναι πολύ μη παραγωγικό. Και τι εννοώ με αυτό. Για παράδειγμα, μέσα στο υποσυνείδητο, πριν δημιουργηθεί η λογική σα, έχει βάλει ο καθένα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι λειτουργικά για την καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιο να έχει πάρει την πληροφορία ότι είναι ε, κακό να λέει τη γνώμη του, που δεν είναι καθόλου κακό. Όμω, από τη στιγμή που έχει μπει αυτή η πληροφορία εκεί μέσα και μεταμπήκε και η λογική και η κριτική ικανότητα, καπάκωσε τη δυνατότητα να αλλάξει αυτή η πληροφορία. Οπότε, οποιοδήποτε σα πει εσά ότι πε τη γνώμη σου δεν είναι κακό, το κριτικό σου κομμάτι μπορεί να πει ναι, ναι, ναι, αλλά δεν θα επιτρέψει να μπει αυτή η πληροφορία. Θα είναι εκεί γιατί το υποσυνείδητο υποστηρίζει ότι είναι κακό να μπει αυτή η πληροφορία και θα την αποτρέψει ουσιαστικά. Οπότε, αυτό που κάνουμε στη διαδικασία της ύπνωσης είναι χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες τεχνικές έτσι ώστε να χαλαρώσουμε το, το κριτικό κομμάτι να χαλαρώσουμε το κριτικό νου έτσι ώστε να φύγει από τη μέση για να πάμε αμέσως να έρθουμε σε επικοινωνία με αυτό το κομμάτι του μυαλού σας όπου υπάρχει και έχει αποθηκευτεί όλη η πληροφορία όλα τα χρήσιμα πράγματα που σας βοηθούν στην καθημερινότητά σας και όλα τα πράγματα τα οποία σας δυσκολεύουν συμπεριφορές, τις οποίες ακόμα και αν προσπαθείτε να τις αλλάξετε με τη δύναμη της θέλησής σας και ξέρετε ότι δεν σας κάνουν καλό παρόλα αυτά συνεχίζετε να τις κάνετε είναι γιατί υπάρχουν στο υποσυνείδητο και δεν έχετε άμεση επαφή με το υποσυνείδητο γιατί υπάρχει ε, ο κριτικός νους που θα σας εμποδίσει να, έχετε, να κάνετε αυτή την αλλαγή εύκολα και γρήγορα οπότε στην διαδικασία της ύψης, κοιμίζουμε το συνείδητο κομμάτι Ερχόμαστε σε άμεση επαφή με το υποσυνείδητο και κάνουμε την αλλαγή που χρειάζεται. Και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου να λύσουμε κάποια πράγματα πριν ξεκινήσετε την διαδικασία τη αλλαγή σα, μπορείτε να καλέσετε απευθεία τον αριθμό που βλέπετε στο βίντεο ή στην περιγραφή αυτού του βίντεο και να έρθετε σε άμεση επαφή μαζί μου, όπου θα συζητήσουμε το πώ μπορούμε να κάνουμε τι αλλαγέ τις, τις οποίε επιθυμείτε να κάνετε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σα ακούσω.